بسم اللہ الرحمن جب فتح مکہ کی باری آئی نا تو میرے آکو مولا نے مدینہ پاک کی حد بندی کر دی ہر چوراہے پر حضور نے صحابہ کو کھڑا کر دیا فرمایا مدینہ پاک سے جو نکلے اس کی بھی تفتیش کرو جو آئے اس کی بھی کون آیا کدھر گیا اور حضور نے دعا مانگی یا اللہ مکے والوں کو کے کان بھی بند کر دے آنکھیں بھی بند کر دے ان تک خبر ہی تب پہنچے جب ہم ان کے سر پر جا پہنچے اس دوران مولا علی کو حضور نے بلایا فرمایا خاک ہوتے ایک جگہ دا نا ہے فرمایا اتھے ایک زنانی جا رہی وہ زینانی نو نپ کے لیاؤں کو خاتے وہ بھی نپ کے لیاؤ مولا علی فرما دن, میں بھی کیا مقداد بن اسود بھی زبیر بن عوام بھی ابھی گوڑے دوڑا دوڑا جدو پہنچے تو زنانی سے مقام تے جا رہی حضور نے نہ لیا مولا علی فرمان نپ لیا میں دی نکیل نو بٹھا دکھا ختم سونے جی بس اے گل اے اسلام سمجھ آیا جی فر اقبال بولیا کہ جلال عشق و مستی نیا نوازی اور جلال عشق و مستی بے نیازی اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر جب عشق تو مستی کمال ہوتے ہوئے پھر اگر مگر نہیں ہوتی چون ایسے تھا تو چوں ایسے تھا تو چونکہ حالات ایسے تو چوں کی ایسے تھا تو چونکہ عورت تھی تو چونکہ عورت تھی تو اس کے بعد چونکہ نہیں تھا تو چونکہ وہ عورت تھی تو علی اس کی تفتیش نہیں کر سکتا تھا تو یہ نہیں کر سکتا تھا آپ نے فرمایا خط کٹ خط کٹ انہیں کیا خط کوئی نہیں اقبال کہنا زوال عشق و مستی ہر سے راضی اقبال جس بندہ حضور کی عزت کی گل آنا کرے نہ کم کو چلو عورت ہے میں حضور کے پاس اس کو لے جاتا ہوں کہوں گا حضور یہ عورت ذات تھی خط بظاہر تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا تو میں اس کو لے آیا ہوں اب آپ خود اس سے تفتیش کر لیں اگر خط ہے تو ٹھیک ہے علی مرتزا فرمایا خط کٹ خط گل کی حضور فرمان خط ہوئے تو نہیں اے کی ہو سکتا خط کٹ یہ الی کھڑا چودوی سدی کا ملا تھوڑا کھڑا ہو جس کو مسئلہ ہے نا توجہ بھائی جس کو مسئلہ نا ٹکڑے کر کے ڈھ علی تیرے ٹکڑے کر کے بھی خط کٹے گا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا خط تیرے پاس ہے بس جب حضور کی بات آ گئی بات ختم ہو گئی فلاں فلاب رہا تھا فلاں بک رہا تھا کیوں جی مول خادم کی کیا ہے کسی پیر کی کیا ہے کسی پروفیسر کسی دنیا دار کسی فلاں کسی چوڑے چمار کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب حضور کی بات آ گئی علی نے فرمایا بس حضور نے فرما دیا تیرے پاس ہے خط تجھے دینا پڑے گا یہ علی کھڑا ہے اقبال کہ کمال عشق و مستی زرف حیدر اقبال کہنا جب عشق و مستی کمال آ جائے پھر حیدر کر رات دا ہو جا انہیں پھر ایجڑے بھی کڈ کے دتا ان کہا واقعی خط ہے تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی